Мріяти про гармонію – це піклуватися про майбутнє родини. Творити гармонію – це продумувати комфорт до найдрібніших деталей. Жити в гармонії – це відчувати затишок власного дому. Живи в гармонії. Комфортне містечко «Гармонія».